إذا كانت لديك بيانات أو أسماء تتو على فراغات في الإكسل، فأكتب يساوي ترم افتح قوس مع الحقل الأول أغلق ثم Enter أما النتيجة كترم على الأخرى تمت العملية بنجاح.